तुम عليه စိတ်ပြပြဖူလာဘာလို့မေးရလဲကုလေးကမနှက်ရှယ်ဆိုရွာပြန်ရတော့မှနေဩစိတ်ပြတ်တာပေါ့ဖောက်လို့လားညီမလေးကြောတော့သူ့လေးကမတဲဘူးဆိုအဲလေးခင်းနေတယ်မထင်ဘူးအနှက်ပြင်းနေလို့မှဆိုတော့စိတ်